Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Két részből áll a mai esténk. Lesz egy tudatosságfejlesztő bemutató rész, és utána lesz olyan jellegű képzés, ahol mi úgy szoktuk ezt nevezni, hogy ember és életjobbító kócs képzés. És itt, vannak a második részben a módszerek tehát módszerek ahhoz hogy az ember az életét könnyebben élje tegeződve szoktam tartani a képzéseket remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül szeretném megkérdezni hogy ki az aki nem elégedett azzal felé halad a világ nem vagyunk elégedettek? és mi baj van a világ haladásával? jobb irányba kellene haladnia jobb irányba kellene haladnia? sokkal jobb irányba. sokkal jobb irányba? <gül> <gül> és azon túlmenően egyre kevesebb a szeretet, egyre nagyobb az etikátlanság egyre kevesebb a szeretet, egyre nagyobb az etikátlanság? sok az elnyomás, sok az elnyomás. Aha és ezt hogyan érzékelitek ezeket amit most elmondhatok? Hm? tehát rosszabb az életed? mint régebben? sokkal? hát a legtöbb embernek azért rosszabb az élete mert idősebb lett, nem? <gül> és gondolj bele, mit 30 évvel ezelőtthez, 30 évvel idősebb vagy, nem? Azelőtte, 30 évvel az képest nyilván, mikor mondjuk jó, hát ez ne történe, persze van, aki még azt se éli meg, nem? tehát sok ember azért, azért gondolja, hogy rosszabb, mert mert igazából idősebb lett és nehezebb neki úgy az élete az amiatt hogy idősebb tehát sokan sírják vissza nem a fiatalságukat így van na most ha valaki fiatal annak, annak mi baja van? tehát mi a legfőbb probléma? de hát régen is tudáshiány volt, mégis jobban éltek Még az emberek, tehát hiány. jobb állapotban éltek az emberek, nem? nem, nem, volt nem, volt nem. Szeretet hiány. Kommunikát. hát de a szeretet hiány az kitől függ? nem mindig az egyéntől tehát régen se tanították a szeretetet, most se tanították, mégis mintha jobb jobban működött nem. volna, nem? De, de igazából hát miért, miért rosszabb, mint mint régen etikátlankodás nagyobb ezért, visszahat az emberiségre etikátlankodása nagyobb, mint? szállítanak? aha nem? nem lehet, hogy hát figyelj, most ha megnézzük a bolygón most jelenleg kevesebb háború van, mint valaha na most akkor, akkor mi a baj? <laughs> akkor mi a baj? nem tudnak az emberek egymással kommunikálni, vagy nem akar van. Van. hát inkább nem, hát de mi? régen se tanítottak ilyen dolgokat nem? Ha hát nekünk se tanítottak annak idején az iskolákban ilyeneket, mégis a 80-as években másként működött a világ, mint most hát nincs megoldás a probléma. nincs megoldás? hát de mi a legfőbb probléma? félrevezetés, tehát ki tud téged félrevezetni de nem úgy értve, hanem bárkit. A média, a média. Uh -huh. ha mi a különbség A média. A mi A lényeges A média. A De A média. A média. A most? Ha mi A lényeges különbség? tehát miért változott meg A világ? mi A lényeges különbség? Nem a de miért? Hát mert a vágyaikat fel ezzel Nem érik el a vágyaikat. Mi de. de hát jó, de hát ki, ki keltette hibára, tette hibára. föl a vágyaikat a szomszéd? Vagy kicsoda? Vagy a felesége, hát, vagy a, média, a férje, vagy kicsoda? Többnyire média Aha. Na, de akkor milyen szerepe van a médiának? Ront? Hát manik mikor a médiával mikor foglalkoztak többet az emberek, most vagy régen? most, Aha. az hát jó, de hát akkor mi a különbség a rég, tehát mi a különbség a rég meg a mosthoz képest? most hoz a tessék, mi a lényeges különbség? mi változtatta meg a világot? technika. nem, nem a technika, hát a technika lehet ha nem használom, nem? kit érdekel a technika? nem használod, nem? tehát nem a technika változtatott, meg sőt a technikát jó célra is lehet használni, nem? hát akkor mi, mi idézte elő a változást? tőke miért a tőkét odahozzák neked? nem vagy elveszik tőled? nem nem mi hozta létre a lényeges változást? Hm? mondhatod nyugodtan nem kell jelentkezni de röv, röviden mondjak az, az, az, a, tele, a telefon, az, hogy mindenki nyomja a telefon, a metrón hát de nem kötelező a telefont használni hát nem, persze, ha valaki akarja, használja, akarja, nem, nem? tehát a technikát lehet jó célra is használni, például ott van az autó mondok példát, a legtöbb ember nem üzleti célra használja az autót, nem? vagy ott van a telefon, a legtöbb ember üzleti célra használja a telefon, nem mondjuk ott van a média, legtöbb ember üzleti célra használja a médiát? nem tehát gyakorlatilag mire használják? semmi hasznosra, nem? hát mondhattánk azt hogy semmi hasznosra, nem? tehát olyan dolgokra használják ezeket a technikai eszközöt, eszközöket amiből semmi hasznuk nincs, nem? De most ne feltétlen anyagi hasznot értsetek, de bármilyen más jellegű hasznot oké okay. tehát mit tudom én mondjuk az egy haszon hogy beszélgetnek emberek a semmiről mert most tudnak már mobiltelefonon a semmiről beszélgetni hát annál jobb volt az hogyha nem, besz nem beszéltek egymásra mobilon nem? mert legalább nem beszéltek a semmiről <gül> meg ha találkoztak akkor, akkor a lényegről beszéltek nem a semmiről nem? Na most gondoljátok végig mi az ami megváltoztatta a világot? tehát igazából, ténylegesen hm? nem a technika a technika az csak egy eszköz, semmi más bármire eszköz, a rádió is csak egy eszköz, a tévé is csak egy eszköz a mobiltelefon is csak egy eszköz, az autó is csak egy eszköz mi változtatta meg a világot? Hm? olyan egyszerű a válasz Szeretetni. nem, hát az is Hát megnézed, miért lett szeretet hiány. Tehát mi az, ami megváltoztatta az embereket? Tehát miért működik most másként az élet, mint régebben? Az Még az se. Még az se. Hát nagyon egyszerű a válasz. Nem, az is. Minek hatására sziget előtte kell. De mind a, mind, mit csinálta ezt az egészet? Tehát, mi gerjesztette ezt az egészet? egy szó már mondtátok pedig Elnyomás. nem, nem elnyomást min keresztül alkalmaznak? Hát a technikán. technikán keresztül a bubánat, Médián keresztül így van így van média, média, hát nézd meg a média az eszköz a, a, teljes át, a társadalom teljes átformálására nem? tehát a, a társadalom átformálását a média művel végzi érted? nem más a média, a média meg kiknek a kezében van? te kezedben van a média? nem, kiknek a kezében van? hát ha hatal, elsősorban hatalmon lévők, másosorban nem biztos hogy hatalman lévő de gazdag, nem? így van tehát olyan személyek kezében van a média akinek nem az az, az érdek ami a tied világos? ez nagyon egyszerű tehát magyarul nekik ellen érdekeltségük van hozzát képest érted? te azt, neked az az érdeket hogy minél okosabb legyél nekik meg az az érdeke, hogy minél butább legyél világos ez? miért fontos hogy az emberek buták legyenek? mert sokkal könnyebben megvezethető, így van minél tudatlan egy ember annál könnyebben megvezethető világos ez? Na nézd meg, mondok példát ugye a 20. század hitler, min keresztül tudtam manipulálni a népet? de min keresztül? a médián keresztül? a rádión keresztül? így van a rádión keresztül, pedig akkor még csak a rádió volt na most ahhoz képest mennyivel több a média eszköze? soroljátok de soroljátok alapvetően, tehát tévé, ugye internet így van, hát mondjuk a telefon az eszköz, mert ugye ott is a, ott is a különböző internetes akármik azok, amik, amik hatnak az emberre. Tehát gyakorlatilag, hát most gondolj bele, hogy Hitler a médián keresztül milyen formában tudta manipulálni a lakosságot. Na most képzeld el, hogy ahhoz képest ugye sokkal többféle média van, sokkal. Sokkal közvetlenebbül lehet elérni embereket, mert már nem csak hangilag lehet manipulálni, pedig rádión keresztül néz meg, mit ért el, hanem most már képileg is lehet, ugye? Oda menni az otthonokba, tehát nem csak hangilag lehet oda menni az otthonokba. Érted? Tehát gyakorlatilag most sokkal könnyebb a manipuláció, mint mondjuk ezelőtt, nyolcvan évvel. Érted? Sokkal könnyebb. Tehát a média az eszköz volt és van az emberiség megváltoztatására. Most mondok példát. Régen három családos emberek, tehát nem, három generációs családok voltak. Az volt a természetes, hogy három generációs családokban élnek az emberek. Mi miatt változott meg? A média hatása miatt tehát a média mutatta be, hogy az nem jó de mi a jó? nem? na most, miért nem tisztelik manapság a fiatalok az időseket? miért a tévében látszoljad, hogy a filmekben tisztelik a fiatalok az időseket? nem így van pont az ellenkezőjét látod nem így van? és ezt hol érték el? min keresztül? médián keresztül, mi volt a másik? mi volt a másik? tehát a legfontosabb befolyásoló tényező az a média, mi a másik? Az iskola. így van, oktatási rendszer tehát az oktatási rendszer, ami ott kezdődik, hogy ovoda. utána iskola, középiskola vagy szakmai iskola, mindegy, egyetem, főiskola, teljesen mindegy az egy szintén manipulációs eszköz oké, okay? maga az oktatás tehát az oktatási rendszer. Tehát amit az oktatási rendszerrel elérnek, gyakorlatilag, meg a médiával elérnek, ez a két dolog, ami megváltoztatta az embereket. Ennyi. Tehát, de miért lehetett megváltoztatni őket? Hm? Hát mert hagyták, nem? Hát, nagyon egyszerű. Hát hagyták érted? hagyták hogy megváltozzanak, hagyták hogy a sok száz vagy több ezer éven keresztül működő hagyományok az egy generáció alatt lerombolásra kerüljenek, egy generáció az kb. 25 év egy generáció alatt, ez a lerombolás ez az előttem lévő generáció hozta létre a lerombolást a generációk, ez egy tanítás, jó? a generációk úgy működnek hogy 1967-ig volt az én generációm 68-tól az új generáció. nagyon egyszerű kiszámolni mert mindig 25 évet levonsz vagy hozzáadsz tehát ami azt jelenti hogy az én generációm az az 1967-től visszafele 7, 6, 5, 4, 3 tehát az azt jelenti hogy 43-tól, jó? tehát 43-tól 67-ig az az én generációm az előző lévő generáció az ugye 2, 1, 0, 9, 8, 28-tól nem 18-tól, bocsánat, tehát 18-tól, 1918-tól 42-ig, világos? az az előtt, előttem lévő generáció és ha megnézitek gyakorlatilag a, az előttem lévő generáció tehát mondhatom azt hogy a szüleim szó szerint a szüleim generációja tehát a 43 előtti generáció az fogta és az összes hagyományt lerombolta az összeset ugye hogy volt tehát nekünk már az új tehát már nem a hagyományokat tanították a szülők Mi volt, mik voltak a hagyományok? hát nem az egy gyerek meg nem a két gyerek az biztos az egy hagyomány volt hogy több gyerek tehát ugye volt egy ilyen mondás is hogy egy gyerek nem gyerek, két gyerek, fél gyerek, három gyerek, egy gyerek oké? Okay? de most ezt egy fiatal azt se tudja miről beszélek oké? Okay. szóval a lényeg az, hogy ez egy hagyomány volt, hogy több gyerek, hogy legalább három gyerek legyen egy családban oké? Okay. akkor nézzük másik hagyományt hogy a nők nem mennek el munkájára dolgozni, így van hanem az otthoni dolgokat ellátják, nem? milyen hagyományok voltak még? például ilyenek, hogy a nők nem dohányoznak, nem isznak oké? Okay. ez így is volt ezek hagyományok voltak oké? Okay. hagyomány volt például a hosszú házak nem a kocka házak a hosszú házak tehát a hosszú tehát a telken hosszába szépen ment lefele a ház és akkor az nagyon jó volt mert lehetett utána építkezni, egy kockázhoz nem tudsz utána építeni mert sátortetős tudod tehát nem is sátortetős tudod ez a, mit tudom én milyen tetőnek hívják tehát hogy egy pontba fut össze a négy rész a tetőnek tehát ott ha hozzá akarsz építeni le kell bontani a tetőt érted? tehát egy régi ház amely ilyen hosszú ház volt az vagy féltetős volt vagy ez a, ez a sátortetős és akkor lehetett tovább építeni semmi gond nem volt, ez úgy, hogy ott megszűnt miért? hát azért szüntették meg hogy külön menjenek a gyerekek, oké? Okay? El, tehát azt a hagyományt, hogy ki tudnak egymással jönni, a három generáció, azt úgy, ahogy van, megszüntették. Ez mind média, nézd meg. Mind média hatás, kivétel nélkül. Akkor másik szokás. Az, hogy a lányok azok nem a karriert építettek, hanem családot tehát nem abban gondolkodtak hogy karriert fogok építeni hanem abban gondolkodtak a lányok hogy családot fognak építeni ezért időben férhez mentek megint tanítás, módszereket ebben a részben nem adok de tanítást adok például tanítás az hogy a hölgyeknek 21 és 28 éves kor között Alakul ki az egójuk, és utána az, az ösztönös alkalmazkodó képességük nullára megy vissza. Nullára. <gül> Tehát ha egy nő 28 éves kor után megy férhez, gyakorlatilag ő ösztönösen alkalmazkodni nem képes mert 28 éves korra teljes egészében kialakult az egója és ő az egójából nem fog engedni, csak tudatosan na most, de nagyon egyszerű, elérte a média azt hogy az emberek rossz állapotban legyenek hogy érte el a média hogy az emberek rossz állapotban legyenek? ez megint tanítás, nagyon egyszerű, tudjátok hogy? hogy a elérték az hogy a modern nő, az dolgozik alkalmazottként, elmegy állásba ezt nyomták évtizedeken keresztül Igen. tehát ami azt jelenti hogyha egy nő elmegy dolgozni az tudti, hogy zaklatotta jő haza és tönkreteszi a család hangulatát oké? Okay. azaz azt jelenti hogy a család többi tagja is rossz hangulatú lesz a gyerekek is. mert attól függ hogy a család milyen hangulatú hogy a nő illetve inkább úgy mondanám hogy az anya milyen hangulatú otthon na akkor nézzük tovább tehát elérték szépen hogy a nők eljárjanak dolgozni, mert az a modern nő aki dolgozik akkor nézzük a többi hagyomány felrugását, jó? szerintetek hogy értékel, azt hogy a hosszú szoknyákból miniszoknya legyen a média. média, megint a médián keresztül értékel a médi, a médi. így van, a médián a. keresztül hogy értékel azt, hogy sok nő ne tudjon szülni a. A. így van, a. az olyan jellegű öltözködéssel, ahol kim van a nők dereka így meg, meg rövid rövid mini szoknyával, hogy a nemi szervén keresztül főfázzon alulról főfázzon, akkor nézzük tovább nem tudom mennyire tudjátok hogy a szoknya az a föld tehát a nőknek nagy szükségük van föld energiára a föld energiát nem véletlenül álltak így a szoknyák régen nem abroncsosok voltak hanem ugye sok szoknya volt hogy így álljon hogy a Föld energiát ide fölhozza a nőknek tehát hogy ne legyen gond a nőknek az energiájukkal erre megtanították hogy gatyába járjanak így van nadrágba az nem vonza tehát nem szedi össze nem gyűjti össze a Föld energiát mit okoz hogy nincs földenergia? ahhoz hogy például szexhez fáradt legyen a nő ne akarjon szexelni például ne legyen elég energiája a párjára ne legyen energi elég energiája a családra nem sokkal jobb a helyzet a szűk szoknyával nehogy azt mert a szűk sem gyűjt oké? Okay? valamivel jobb mint a nadrág de nem sokkal szóval nézzük tovább, jó? tehát az összes olyan hagyományt egy generáció alatt lerombolták mondom az előzőnél, nyilván nem gyerekkorba dominál az hogy, hogy mit fog tenni egy felnőtt hanem az felnőtt korban dominál hogy mit fog tenni és gyakorlatilag nézd meg az előző generáció tehát a szülőnk, szüleink, az én szüleink generációja az mindent, az összes ezt amit elmondtam ez mind így ahogy megszüntette, lerombolta és természetesen az új generáció az enyém vagy még a utánunk következő generáció vagy még már most már az után következő generáció mit lát? a rossz mintát a teljesen szétvert hagyományokat oké? Okay? tehát egy olyan világot élünk ahol hagyjátok hogy a média befolyásoljon és ne a józon eszed na most még egyszer mondom a média gazdag emberek tulajdonában van akiknek az az érdekük hogy szolgáld őket világos az? na most mondok másik dolgot hogy mi volt a hagyomány? azt is megszüntették, másik hagyomány hogy az emberek maguknak dolgoztak tehát például itt Magyarországon az emberek 80%-a a múltban nem a szocializmusról van szó, a szocializmus előtti időszakról van szó, az emberek 80%-a az vállal, a mai értelemben vett vállalkozó volt ami azt jelenti hogy vagy saját földje volt vagy saját kis boltja vagy saját kis Műhely. műhelye volt így van így van és mindössze a 20% volt szolga most fordítva van több mint 80% szolga és kevesebb, mint 20% az, aki önálló nézd meg, mit értek el, hagyományok, tehát a férfiak és a nők együtt dolgoztak tehát a férfinak besegített a nő a munkájába oké? tehát például, ha műhelye volt, besegített a feleség ha boltja volt, besegített a feleség ha földjük volt, besegített a feleség oké? Tehát együtt dolgoztak. Nagyon jó, mert volt közös témájuk. És bevezették azt a fajta munkát, hogy még egy gyárban vagy egy munkahelyen se dolgozhat két, egy házas pár. Hogy összeférhetetlen, hogy egy házas pár egy munkahelyen dolgozzon? Oké. Okay. Tudod miért? hogy ne legyen közös témájuk azért érted? hogy elhidegüljenek egymástól, mert a, a nem elhidegülésnek tehát az együttlétnek az alapja az hogy van miről beszélni érted? nem a semmiről tehát nem semmiről van beszélni hanem miről van miről beszélni, érted? tehát olyan dolgokról beszélnek vagy beszéltek az emberek, oké, okay, ami azonos érdekük volt mind a kettő dolgozott abban a dologban mind a kettőnek ugyanaz volt a célja világos? volt miről beszélni? elérték, én már olyanokat is láttam, nem egyet mióta én ugye szemmel tartom az embereket, az ugye 91 óta nem egy olyat láttam hogy valaki vállalkozó volt az hogy nem akarta vállalkozásban részt venni nem, még véletlenül sem hanem elment alkalmazotti létbe el is váltak nem egy ilyenről tudok akik emiatt el is váltak mert nem volt közös téma, világos ez? most gondolj bele hogy, működ, hogy szokott ez működni amiket én láttam úgy szokott működni hogy a fér csinálja a vállalkozást ugye vagy manapságban a feleség csinál külön vállalkozást, mindegy a félre alkalmazott még rosszabb <gül> és tehát mondjuk nézzük a karszikus esetet ami ugye már a szocializmusban is így működött meg azóta is hogy a fér csinál egy vállalkozást egy saját vállalkozást, az az hogy elmegy alkalmazottnak nem tudom milyen indokból, fogalmam nincs, na mindegy, elmegy alkalmazottnak utána meg hazamegy és a vállalkozással kapcsolatban elkezdi osztani az észt úgyhogy semmi köze a vállalkozáshoz gyakorlatilag de ossza az észt hát nyilvánvaló hogy ez a férfinak nem fog tetszeni mert a férfi mindig azt akarja hogy a felesége az vele dolgozzon együtt tehát amikor a nők azt gondolják hogy a férfi ezt nem akarja akkor óriási tévedésben élnek na most lényeg az hogy szépen elérték azt hogy ne legyen közös téma és ne dolgozzanak együtt tehát ne dolgozzanak együtt és ne legyen közös téma világos ez? tehát három dolog megint tanítás három dolog tartja össze a párkapcsolatot ez a párkapcsolati képzésünkből egy rövid tanítás abból a háromból egynek legalább lenni kell jó? na nézzük az első ami összetartja egy családot a családi fészek építése létrehozása ezt ma megoldják hitelből egy év alatt tudjátok hány évig építkeztünk? legalább 15 de nem is vettünk föl hitelt jó? tehát ha 15 évig az építkezésben vannak közös célok mert építkezünk akkor 15 évig az a párkapcsolat össze van tartva világos ez? tehát a családi fészek létrehozása egy párkapcsolati kapocs akkor nézzük a másikat, a közös gyerek felnevelése nem az én gyerekem meg a te gyereked, nem, a közös gyerek felnevelése tehát az amikor az egyiknek van gyereke a másiknak meg nincs nem összetartó erő világos ez? Tehát a közös gyerek vagy gyerekek felnevelése az egy összetartó erő. Ezért van az, hogy nagyon sok párkapcsolat akkor esik szét, mikor a gyerekek kirepülnek. Nem egyet ismerek, meg nem is kettőt, amelyik akkor esett szét. Van egy harmadik összetartó erő. Most képzeld el hát az ember egész életében nem családi fészket hoz létre, nem? az egyszer be kell fejezni egész életében a legtöbb ember nem nevel gyereket, nem? azt is előbb-utóbb befejezi az ember nem? és mi marad? a harmadik, tudod mi a harmadik? a közös vállalkozás a közös vállalkozás azt jelenti hogy az asszony is benne dolgozik Világos ez? Ne egymással beszéljetek meg. Jó? Majd a szünetben Tehát közös vállalkozás. Egy olyan világban, ha nem ezt tanítják. Hanem a nőnek szakma kell. Szakma. Minek? Tudod mi a nőnek a szakmája? Az, hogy segítsen a férjenek. És egyébként meg otthon azt amit ellát, ahhoz meg nem kell szakma mert a nők tudnak ösztömből gyereket nevelni, tudnak ösztömből főzni, mosni, takarítani érted? ösztömből hát most lehet hogy a hölgyek megköveznek engem hogy a nőknek nem kell szakma minek? Ha azt akarod, hogy elváljon tőled a férjed, legyen szakmád, és csináld a szakmádat. Oké? Okay? És ha azt akarod, hogy 20 férfi váljon el tőled, akkor csináld a saját szakmát, meg saját vállalkozást. Ilyen egyszerű. Jó? Ja? Azt mondja, hogy én 87 óta vagyok vállalkozó. 87-ben született a fiam, a nagyobbik azóta a nejen nem jár el dolgozni hála a jó Istennek oké, hanem azóta ha van szakmája de kitörölheti vele Na mondjuk olyan hogy igazából nem sokra megy velem ami a szakmája azt gyakorlatilag a nők tudják jó? mert egészségügyi végzettsége van na most hát ugye ahhoz hogy az ember mondjuk gondozzon egy mondjuk egy idős valakit mondjuk a apját vagy az anyját, hát ahhoz nem kell egészségügyi végzettség. jó szóval lényeg, lényeg az hogy hogy 87 óta ő nem jár el dolgozni, ha nem akkor mit csinál? 87 óta gyakorlatilag közös vállalkozásban vagyunk ez a közös vállalkozás kezdetben úgy volt hogy ugyanannak a vállalkozásnak az alkalmazottai voltunk és apám volt a főnök <gül> tehát az apám vállalkozásában voltunk mind a ketten. majd saját vállalkozást indítottam és a nejem pedig a saját vállalkozásban elkezdett egyre tevékenyebben ahogy a gyerek, gyerekek nőttek majd ugye felnőttek egyre intenzívebben belefolyni a saját vállalkozásba na most megint tanítás bár megint nem fogom elmondani ugye hogy mit hogy kell elérni ugye minden ami az interneten láttok tanításokat az úgy van hogy megmondják hogy mit kéne csinálni tehát az egy tanítás, csak azt nem mondják meg hogy hogy kéne oda eljutni na most így hogy én megmondom hogy hogy mit kéne csinálni attól nem fogsz oda eljutni, jó? ezt jó jegyezd meg, mert, mert ahhoz hogy te oda juss meg kellene változnod na most ahhoz hogy te megváltozz, ahhoz meg módszerre van szükség, sőt módszerekre van szükség tehát addig míg te nem változol semmit addig ugyanazt éred el az életben mint eddig elérted és ugyanoda jutsz mint ahova eddig jutottál tehát ahhoz tehát az a személyiség amit neked van az arra képes ahova most eddig eljutottál ezt jó ha tudod ha többet akarsz az életedben mást akarsz az életedben változást akarsz az életedben, ahhoz változni kell a változáshoz meg módszerekre van szükség na azt meg az első részben nem kapsz, ennyi oké? Okay. csak a másodikban tehát lényeg az hogy mit is akartam mondani? nem, az elé, elé. El, eltereltem saját magamat igen, a, nem tanítást akartam konzintás. mondani de nem volt tehát lényeg az hogy visszamegyek oda hogy 87-től ugye saját vállalkozást kezdtem és Kezdetben az másod tevékenység volt, majd ugye főtevékenységgé vált a, a vállalkozás, és akkor a ne nejem szépen elkezdte a besegítést, tehát a besegítést. És én mindig erre vártam, vágytam, vártam, de vágytam és vártam. Tehát türelmesen vártam, hogy ez megtörténjen oké? Okay? éveket kellett várnom, mert kicsi volt a gyerek meg utána a, a, a második gyerek volt kicsi, nem az első tehát a második gyerek kicsi volt és lényeg az, hogy de ahogy nőtt a gyerek úgy egyre inkább a nejembe tudott nekem segíteni és azóta, hála a Istennek, ugye nekünk van miről kommunikálni és jó a kapcsolatunk és az átlagnál sokkal jobb a hangulatunk is tehát sokkal jobb a hangulat, mert ugye ez úgy működik hogy az embernek hogyha lemegy a hangulata akkor elkezd mindent rosszul csinálni az életében tehát a rossz hangulat miatt tehát ugye nálunk megmaradt a jó hangulat mert a nejemnek nem kellett elmenni dolgozni dolgozott ő 80 Kettő-től, vagy 83-tól de csak 87-ig tehát nem sokáig négy, öt évet dolgozott tehát az nem olyan sok ott annak idején alkalmazottként oké? Okay? és ugye amikor hazajöttem vagy hazajött akkor mindig azt hallottam hogy mi történt a munkahelyen érted? milyen problémák történtek a munkahelyen és mi nem volt neki szimpatikus a munkahelyen tehát nem szerettem amikor ő alkalmazott volt, nem a nejemet nem szerettem az ő alkalmazotti létét nem szerettem, csak nem hogy valaki félreértse jó? tehát lényeg az hogy hogyha valaki hallgatja, nézi a médiát és azt csinálja hogy amit, amit abban nyomnak oké? Okay? És nem gondolkodik. Ja, megvan, mit mond, minél hol tartottam. Jó, tehát ott tartottam, hogy oda jutsz, tehát hogyha nem fejlődsz, oda jutsz, ahova most. Érted? Tehát ahhoz, hogy az ember mást érjen el, most mondok példát, jó? Tehát mit tudom én mondjuk, valaki elront, elront egy párkapcsolatot, és ugyanúgy megy neki a másiknak, hogy nem változhat magán, akkor ugyan, ugyan oda jut az a párkapcsolat egy az egyben, mint ahova a másik jutott. Érted? És ha utána lesz egy harmadik párkapcsolata, akkor a harmadik párkapcsolat is pont oda fog jutni, ahova a másik kettő és teljesen mindegy, hogy hány párkapcsolata lesz, az mind oda fog jutni addig, ameddig ő nem változtat, mint ahova a többi jutott. Na most ahhoz, hogy az ember változtasson, ahhoz tudásra van szüksége. És természetesen nem elég a tudás, hanem módszerekre is. Sokan azt gondolják, hogy az bőven elég, hogy kapok tudást. Tehát meg, a tudás az, hogy megmondják, hogy milyenné válj. Oké? Okay. De hogy jutsz oda? Tehát most mondok példát, érted? Azt mondják, hogy menj ki az Adriára. Milyen jót stb. stb. főleg nyáron, stb. stb. De ha nem állsz neki megtervezni azt, hogy hogy jutsz oda, most most is fogsz kimenni az Adriára. Érted? tehát ha nincs biztos módszered arra hogy hogyan juss az Adriára akkor sose fogsz oda eljutni érted? tehát hiába mondják meg hogy neked mi lenne a jó ha nincs hozzá módszered érted? elment a hangom nem jelezte még senkit jó? lehet hogy nem nálam van a probléma hanem nálatok a neten. Jó, szóval lényeg az, hogy, hogy nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Jé. Ja, mert kikapcsoltam, jó? Az embereknek eljutatjuk a tudást, de nem csak a tudást, hanem a képességeket is, sőt, még egy dolgot, tehát hiába adunk módszert tehát először is hiába mondjuk meg hogy milyen legyél, mit kell csinálnod, oké? Okay? ahelyett a mit csinálsz hiába mondjuk azt hogy itt a módszer hozzá jó? ha nincs gyakorlási lehetőséged tehát nincs olyan terep ahol gyakorol. tehát most mondok példát jó? például valaki mondjuk szeretne jobb lenni a párkapcsolat terén és sokkal jobban bánni az ellenkező nemmel úgy elég nehéz hogyha közben nincs párja nem? nem? tehát amit az embereken gyakorolni kellene, azok kellene kellenének az emberek nem? na most például mikor tanuljuk azt hogy valaki hogyan neveljen gyereket hát annak elég nehéz gyakorolni akinek nincs nem? vagy hogyan bánjon valaki a szüleivel annak már elég nehéz tanítani a gyakorlást, érted? sőt az annak nehéz gyakorolni hogyha már nem élnek a szülei nem? tehát kellenek azok a, a gyakorlási lehetőségek ami nélkül a tudás nem megy át a gyakorlatba a módszer az csak elmélet marad na most mi van akkor például hogyha valaki mondjuk tanulja azt hogy hogyan bánjon a gyerekével de már a gyereke az felnőtt tehát vagy hogyan neveljen gyereket de a gyereke ne felnőtt vagy hogyan bánjon a szüleivel de a szülei már nem élnek hogy tudja ezt valaki akkor gyakorolni ugye ez a legtöbb, számára teljesen el, legtöbb ember számára teljesen elképzelhetetlen nem? hogy hogy lehet úgy gyakorolni mondjuk a a gyereknevelést hogy, hogy már az ember mondjuk felnőtt gyereke van vagy hogy lehet gyakorolni mondjuk a szülőkkel való bánásmódot hogyha a szülő már meghalt gondolkoztatok már ezen? na most hogy lehet a leginkább elsajátítani azt ami információhoz jutsz és használni szeretnéd és beszeretnéd építeni az életedbe tudjátok hogy ezt hogy kell? Hm? tehát hogyha már nincs meg az a terep tehát például a gyerek felnőtt vagy a szülő meghal érted? hogy tudod mégis beépíteni az életedbe? tudod hogy? úgy ha van, vannak olyan emberek akiknek azokat a tapasztalatokat az, azt a tudást amit tanultál, azokat a módszereket átadod érted? tehát lehet hogy már nincs szülőd de vannak olyan ismerősöd vagy bárki akinek van szüleje és éppen azt látod hogy valami rosszul bánik vele vagy neked már nincs olyan gyereked akit nevelni kell de te éppen látsz egy olyan szülőt akit látod hogy éppen félre neveli vagy elneveli a gyerekét ahelyett hogy a, azt a tudást alapján nevelni amit tudod hogy jól működne csak te sajnos nem jutottál időben ahhoz az információhoz akkor amikor a gyerekedet nevelted volna tehát én azt tapasztaltam, hogyha valamiből én már valamilyen oknál fogva kicsúsztam, de mégse csúsztam ki, mert nekem 91 óta van saját csapatom. És én bármit tanultam, ugye azok tudják, akik már régen működnek velem együtt, én bármit tanultam, akkor én azt elkezdtem átadni. Annak a tudását. Tehát a tudással elkezdtem segíteni. És ha nyilvánvaló, hogy azzal a tudással elkezdtem segíteni, akkor azt a tudást már tudnám hasznosítani is, mert úgy kellett átadni a tudást, mintha én használtam volna. Nem tudom, értitek-e. tehát hogyha az ember bármi olyat tanul amire azt mondja hogy De ez engem már nem érint akkor azon kéne elgondolkodni hogy ha lenne csapatod akkor tudja hogy érintene. oké? Okay? milyen csapat? hát hogyha megnézzük mi mivel foglalkozunk akkor azt látjuk, hogy átadjuk az embereknek a tudást, tehát akik itt tanulnak azok a tudásért tanulnak itt tehát hogyha valaki tudást akar szerezni és még éppen nincs az a tanfolyam, de mondjuk segít neki abban azon az életterületen mondjuk éppen az a személy aki behozta vagy annak a, vezető, vagy a közös vezetőjük akkor nyilvánvalóan nem fogja megtagadni azt hogy hát ne segíts, mert itt az emberek a tudásért vannak érthető? tehát az embereknek eljutatjuk a tudást, milyen tudást? tudod milyen tudást? amit az emberek elől eltitkoltak eddig tudod miért? hogy a média befolyásolni tudja őket ugyanis a média csak az ostoba embereket tudja befolyásolni az okos olyan embereket, akik pontosan tudják, hogy hogyan működik az élet, és hogyan működik az ember, azok kiröhögik a média hülyeségeit. Oké? Okay? Tudjátok én, hogy szoktam nézni mondjuk egy filmet? Én is szoktam filmet nézni, de úgy, hogy közben felismerem a manipulációt és azonnal felismerem a manipulációt, na most, sőt ső, ha másokkal nézem együtt akkor szoktam is mondani hogy figyeld itt hogy manipulálják az embereket oké? Okay? tehát ez is egy tanítás hogy ha filmet nézel akkor sose élt bele magad ugyanis ha beleéled magad a filmbe a valamelyik szereplőnek a személyébe, akkor onnantól kezdve már manipulált is vagy kész már azt csinálnak veled, amit akarnak tehát egy filmet mindig kívülről kell nézni sose szabad beleélned magad ha kívülről nézel a filmre, akkor ilyen szempontból kell nézni te úgy szoktad nézni, hogy, hogy nézed a cselekvést és nézed azt, hogy, hogy milyen esemény van én, és akkor mondod, hogy mit vagy látod másokon, hogy mit tudom én, elkezd még akár bele is szól a filmbe, tudod? Hogy, <gül> <gül> hát hogy, hogy bíztatja mondjuk a szereplőt kívülről, érted? na most én meg úgy nézem, hogy közben azt látom hogy milyen jól játszik a színész vagy azt látom hogy milyen jól csinálta a rendező, érted? vagy azt látom hogy, hogy most éppen hogyan befolyásolják az embereket, érted? na most ha egy ember hagyja hogy a média befolyásolja akkor még egyszer mondom a médiának mivel gazdag emberek tulajdonában van és ha megnézed a média egy az egyben a gazdagokat szolgálja tehát aki nem média tulajdonos oké? Okay? akkor is ha gazdag a média őt szolgálja, pedig ő nem média tulajdonos, miért? mert a gazdagok ott reklámoznak világos ez? Hát nem a szegények, te hányszor reklámoztál a tévében? Hát jó, de az ilyenkkora ilyen kis kocka volt, az más. De olyan reklámra gondolja, ami a tévében van a reklám. Hányszor csináltál olyat? Érted? Olyanokat. Megnézed azokat a reklámokat. Te látsz olyat, hogy kis vállalkozó reklámozik? Már nincs ilyen. Régen volt. Már nincsenek ilyenek. Már csak olyan reklámokat látsz aminek a nagy, nagyon nagy része az multinacionális cég nézd meg és van egy-két ilyen nem multinacionális, de igen gazdag a tulaj és ha megnézed, a tévében csak ilyen reklámokat látsz tehát gyakorlatilag, ha megnézed, a média az kiket szolgál először is magukat, a média tulajdonosokat másodszor pedig a gazdagokat szolgálja na most a gazdagnak meg az az érdeke hogy te a szolgája legyél oké? szó szerint tehát azt hívjuk szolgának aki bérér vagy fizetésért dolgozik oké? Hát ha megnézed a valódi szolga, amit tanultál történelemből, ahhoz képest az alkalmazott miben különbözik. Semmiben. Semmiben. Annyi a különbség, hogy legfeljebb, ott szóbeni megállapodás volt köztük itt meg írásbeli. Annyi a különbség. Slusz. És annyi a különbség, hogy ott az elvégzett munka után rögtön fizettek, neked meg csak egy hónap után világos. tehát jó ha látnád ezt hogy a média az teljes egészében arra van építve most mondok egy példát, rengeteg ember facebookozik mit tudom én, valami több mint egy milliárd ember fönn a facebookozik, érted? na most akkor nézzük meg a Facebook kinek a tulajdonában van? biztos egy csóró tulajdonában van, nem? hát a világ egyik leggazdagabb embere a zuckerberg érted? tehát gyakorlatilag megint ugyanerről szól a történet gazdag tulajdonában van a gazdagnak meg az a lényeg, hogy te őt szolgál oké? Okay? tehát ha jobban megnézed a túl okos dolgokat tiltják ezek a közösségi portálok tehát mit értünk az hogy túl okos dolgok? tehát olyan okos dolgok amivel felébresztenék az embereket azokat tiltják tehát például, mit tudom én, a legnagyobb közös, a legnagyobb ilyen videó megosztó portálon, na melyik az? a Youtube, igen a Youtube-on van, van, nem lehet bizonyos filmeket főrakni érted? Mert, mert letörli a Youtube mert ilyen ébresztő hatású érted? tehát az embereket felébreszteni <gül> tehát én már nem egy ilyen filmmel találkoztam amit nem lehetett a youtube-on keresztül megosztani egyszerűen nem engedte pedig nincs, nincs másik ilyen fönn nincs és nem engedte mert ugye azt megérteni, hogy valaki Főrakja és akkor utána azt ő akar abból bevételt és akkor nem engedi de, de, nem, de nem erről szól a történet mert nincs fönn az a videó a Youtube-on oké? Okay? és fölrakod és letörli na szóval lényeg az hogy olyan működés van itt a világunkban ami ha megnézed elvileg nem elvileg, gyakorlatban tehát miért mondod azt hogy, inkább akkor kérdezek, miért mondod azt hogy régen jobb volt? tehát most azt vegyük ki hogy fiatalabb voltál, jó? tehát miért mondod azt hogy régen jobb volt? várja, nem, nem most szó szerint miért mondod? most most ne amit én most elmondtam annak alapján mondja bármit hanem miért mondod azt hogy jobb volt, tehát a, ö, több volt a pénz, Nem. több volt a fizetésed olcsóbbak voltak az árak, tehát én ebben kapcsolatban csináltam Nem. számításokat megnéztem például mennyi volt a kenyér, most mennyi a kenyér, mennyi volt a villany, most mennyi a villany nyilván a kilowattban, mennyi volt az üzemanyag, most mennyi az üzemanyag mindent meg lehetett nézni, mennyi volt akkor egy ház, most mennyi egy ház gyakorlatilag ha megnézzük semmi nem lett drágább átlagosan, átlagosan mint, mint ahányszor többet keresel mondjuk az elmúlt 40 évben érted? tehát nem az a baj hogy sokat, vagy kevesebbet keres az ember arányaiban, mint régen. Nem az a baj, hogy az árak drágábbak, mint régen. Nem. Hanem az, hogy az emberek sokkal többet költenek, mint régen. Szó szerint többet költenek. Hát régen ez úgy volt, hogy az emberek tudtak takarékoskodni. És a takarékoskodásból föl tudtak építeni egy házat tehát meg tudtak venni akár telket és föl tudtak belőle házat építeni érted? manapság ezt a legtöbb ember hitelből csinálja világos ez? tehát régen az emberek takarékoskodtak mondjuk tíz évet és fölépítettek belőle egy házat érted? most az emberek nem takarékoskodnak hanem elköltik, tudod kik takarékoskodnak? az idősek az idősek takarékoskodnak a temetésükre szó szerint szó szerint hogy majd a családra hagyjak ezt azt azt, azt, meg már meg, nem bírnak ezért nem költenek annyit, érted? mert már nem bírnak tehát már nem bírnak menni, vásárolni, nézelődni, már nincs hozzá energiájuk, érted? és ezért az idősek takarékoskodnak a fiatalok azokra nem jellemző, nyilván nem azt jelenti hogy mindig tisztelet a kivételnek tehát nem azt jelenti hogy mindenki ezt csinálj de nyilván a nagy többségről beszélek tehát a nagy többség azért érzi azt hogy anyagilag nincs előrébb mint régen mert sokkal többet költ tehát sokkal többet költ felesleges dolgokra na most erre a legjobb példa régen mikor én gyerek voltam ugye éltek a szüleim, éltek a nagyszüleim, ötel laktunk egy házba. és gyakran előfordult a legtöbbször, hogy én vásároltam be hétvégére és két szatyorba hazavittem, gyalog érted? akkor még nem voltak ezek a hatalmas bevásárló szatyrok, tudod? meg bevásárló kossáról, amit így tolsz, az meg abszolút nem volt tehát gyakorlatilag két az hazavittam a hétvégi szükségletet okay. és voltunk öten, oké? Okay? na most, most ha megnézed egy hétvégi szükségletre mondjuk átlag 400 literes csomagtartót telepakolják érted? na most az nem két szatyor és <gül> nehogy már azt mondja valaki hogy egy hétvégére most több kell mint ezelőtt 40 évvel vagy 50 évvel, nehogy ne, már ezt mondja valaki, miért kéne több? érted? hát mi a... majdnem kimondtam <gül> Csinálnak az emberek avval a sok valamivel, amit vásárolnak, érted? Mit csinálnak vele? Érted? Hát régen olyan, hogy szemét nem volt, azt tudod, vidéken, meg aztán végképp nem Na Nem volt szemét, nem volt olyan, hogy kukás, nem volt olyan nem volt, nem volt olyan, hogy szemétbe került volna kaja olyan nem volt? nem érted? most mondom egyszerű nézd meg hogy mondjuk péntek délután ülj be egy bevásárlóközpont, egy osan, egy Tesco, egy akármiben ilyen nagyobban csak ülj le oda a székre és nézd egy negyed órát hogy mekkora pakkokkal mennek haza érted? ilyen hatalmas guruló kosarakat így megpakolva, érted? nyilván tisztelt a kivételeknek megint de jellemző és az egy hétvégi bevásárlás. Oké? Okay? Így van. Tehát gondold végig. Tehát az emberek sokkal, de sokkal többet köldenek. De mi, minek a hatására? Maguktól. Hát akkor ugye eszünkbe jutott, hogy holnaptól többet költünk. Biztos, hogy nem. Megint mit, micsoda? Média. Így van. Média. Így van. Na most megnézed, ott vannak a bevásárló központok multinacionális cégek illetve multinacionális gazdag emberek tulajdonában van, a média is multinacionális gazdag emberek tulajdonában van, hát nyilván neki az lesz az érdeke, nem? hogy te minél többet költs tehát egy gazdag ember nehogy azt hitt hogy egy vállalkozásban tulajdonos a legtöbb gazdag ember az egy összefonódásban tulajdonosa a vállalkozásoknak tehát lehet, hogy tulajdonos közben mit tudom, Tesco tulajdonos, meg stb. stb. érted? ami azt jelenti, hogy akár 5-10-20 vállalkozásban is tulajdonos gazdag vállalkozásban, érted? multinacionális vállalkozásban tulajdonos és nyilván nekik az az érdekük hogy mondjuk a médián keresztül te minél többet vásárolj érted? Nem, nyilván nem a médián keresztül vásárolsz csak hogy a média befolyásol téged arra hogy minél többet vásárolj tehát a jobban megnézzük akkor minden rossz ami jelenleg van az a médiától származik minden de van egy óriási előnye ennek a dolognak, érted? hogy a médiát nem fontos nézni nem fontos igénybe venni érted? lehet a telefont használni de minek rajta olyan dolgokat nézni ami téged befolyásol nem az előnyödre érted? minek? én a telefonomat igazából Ugye két dologra használom, telefonra, telefonálásra és üzleti célokra. Érted? Életben nem játszottam rajta, pedig okos, telefon van, okos telefonom van mióta létezik okos telefon. Soha egyetlen egy játékot nem játszottam rajta. A számítógépen utoljára 80-as években játszottam. 80-as évek végén. Oké. Okay. Amióta a PC-m van, az a 90-es évektől, ugye ez a típusú számítógépek, azóta én sose játszottam. Tehát még a komodoros időszakokban játszottam. Tehát nekem a, az autó nem azért van, hogy menjünk nyaralni. Nem azért van, hogy menjünk kirándulni nekem az üzleti célokat szolgál, mind a kettő, mind a két autó tehát de az emberek, tehát a ruházkodásom az üzleti célokat szolgál érted? nem azt nem az szolgálja hogy most divatoljak talán utoljára amikor a divat érdekelt engem az középiskola volt tudod mikor a farmer bejött, pont középiskolás voltam na akkor nekem is volt farmerom most is van, körülbelül évente kétszer veszem föl de azt is csak a motorom. tehát ha megyek motorral akkor fölveszem a farmert de nem motorozok hanem azért megyek motorral mert könnyebb közlekedni a városba <gül> sokkal gyorsabban odaérek bárhova, mert nem télen nyilván fogunk motorozni szóval lényeg az, hogy én az életemet úgy alakítottam ki hogy amit én csinálok és ahogy csináljuk annak legyen értelme, érted? legyen értelme tehát mi nagyon ritkán csinálunk valamit értelmetlenül már régóta a legtöbb ember meg értelmetlenül csinál dolgokat tehát ha én például a számítógép elé ülök akkor annak célja van nem az hogy hogy, hogy olyan dolgokat csináljak ami olyan dolgokat nézzek aminek az ég a világon semmi értelme érted? szóval a lényeg az hogy de a legtöbb ember nem így működik ez a lényeg, hanem úgy hogy hagyja magát hogy a média befolyással alá kerüljön na, hát eddig jutottunk ránéztem az órára be kell fejeznem szóval a lényeg az hogy hogy mi egy olyan szervezet vagyunk ahol olyan tudást adunk át hogy az életed összes területén képes legyél boldogulni ez az összes terület ez, ez a tíz terület képes legyél önmagaddal, a pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel környezeteddel, a hatóságokkal és az Isteneddel bánni hogy ezek a területeken minél jobban, egyre jobban és jobban működj hogy minél boldogabban tudd az életedet élni és ez nem földi indítatású azt amit csinálunk, jó? és nem is lenti indítatású, hanem fenti indítatású tehát az embereknek átadjuk azt a tudást, amit eddig az emberektől eltitkoltak, hogy Buta tudatlan emberek élnek ezen a bolygón. És ez bejött nekik, mert szó szerint buta tudatlan emberek élnek nagyon nagy tömegekben ezen a bolygón. És nekünk fenti indítatásból egy új fajta gondolkodású emberiséget kell létrehozni tehát nem azt jelenti hogy majd a gyerekek újfajta gondolkodásúak lesznek mert ha hülyék a szülők, hülyék a gyerekek hanem a felnőtteknek kell egy újfajta gondolkodás módot megtanulniuk egy olyan fajta gondolkodás módot ami az etikára épül a tisztességre az erkölcsre és a becsületre oké? Okay? ahol az emberek szeretet alapon működnek és nem nyereség alapon oké? Okay? és amikor üzleti megfontolásról beszélek akkor ugye nekem az üzlet az idézőjelben üzlet hogy hogy az embereket tanítom mert én ebből élek is érted? na ezért mondom üzletnek mert ezt üzletnek szokták nevezni amiből élsz ha az nem alkalmazott illét és akkor lehetne mondani de hát miért nem ingyen adjuk a tudást mert csak egy tisztességtelen ember nem akar cserét adni azért amit kap oké okay. minden becsületes ember azért amit kap, viszonozni akar oké? Okay? tehát ilyen egyszerű és hogy ez rendben legyen ez a csere ezért olyan tandíjak vannak kialakítva ami gyakorlatilag bárki számára elfogadható köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után sikerteremtő coach képzésünk lesz, a coach azt jelenti hogy ember és életjobbító és egészen negyed tízig fog tartani, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!